Des de 1995 es porten a terme les trobades estatals LGTBI de forma anual. Aquest és un espai del moviment per compartir i reflexionar. Enguanyes sitges es portaran a terme les 27-nes trobades estatals LGTBI amb uns quants anys d'història al darrere. Tenen una importància capdalt des de fa dos anys, sobretot, perquè han aconseguit que sigui l'espai en comú de tot el moviment de LGTBI de l'estat espanyol. Eh, històricament, en els 90, la COFLE, que era la coordinadora estatal de Frentes de Liberació Homosexuals del Estat Espanyol, que provenia del 76-77, quan es forma el FAC i l'EGAN, feia les nostres pròpies jornades i la FELGTB, que és la Federació Estatal, feia les seves. Eh, des de fa dos anys, com et dic, ens totes, totes les activistes de l'Estat, i jo crec que això li dona un valor molt, molt important, perquè és l'únic espai, actualment, doncs eh, activistes des d'Extremadura, Canàries, Catalunya i Euskadi, independentment d'on provenç, ens seguim dos o tres dies per poder doncs, discutir i posar en comú, sobretot posar en comú les experiències que anem fent aquest espai d'aposta en comú l'organitzen l'àmbit LGTBI de comissions obreres i el FAC, que ens expliquen els objectius i reivindicacions de les trobades. Poder posar en agenda política eh, tot el que tingui a veure amb la vida quotidiana de les persones del col·lectiu LGTBI per tenir una vida en, en qualitat, és a dir, ser ciutadania de primera en tots els seus drets. Traiem dos grans blocs de temes. Un, que és molt conegut, que són les polítiques en contra de la legitimifòbia, les lleis contra la legitimifòbia i també les lleis pels drets de les persones transsexuals, diferents aspectes no, en el món educatiu, en el món laboral. En el món laboral, per poder anar al món de la salut i no tenir també cap tipus de discriminació, eh, que a les escoles la coeducació sigui una també de manera real i efectiva. Hi ha un segon bloc que per mi és importantíssim, que és el de salut. No? La salut de les persones LGTBI, que ho deia al Joaquim Roqueta, el president de Gades Positius, que li l'agafa amb ell, que sense salut un moviment no pot funcionar. No? Realment jo crec que és una gran frase que hem de tenir presents, però a par hi ha dos temes jo crec que ara emergents que són importantíssims, que seria els drets sexuals reproductius, sobretot el tema de les dones lesbianes, el, des del nostre punt de vista, bisexuals, amb el tema de que puguin accedir a la reproducció assistida sense cap mena de discriminació. Tenim un altre exemple, que és el tema de les dones transsexuals o els homes transsexuals que volen fer una resignació de sexe, es troben en llistes d'espera interminables... Ara per ara les expectatives de participació estan cobertes i les entitats organitzadores, donat que hores d'ara ja s'han cobert les places previstes, tot i que encara són obertes les inscripcions. En quant a les expectatives polítiques i de continguts, es preveuen grans consensos i un treball estratègic important. Les expectatives és de molta participació, de moltes entitats i col·lectius, de persones pro-LGTB també, de poder posar de manera real a l'agenda molts temes importants que tenim que s'han de tractar de manera imminent, que no podem deixar passar ja durant més temps, i de ten impacta també amb la resta de la societat, és a dir, no només per potenciar que hi hagin polítiques en, actives amb el tema LGTBI, sinó que sigui algú de caire a nivell social que tothom estigui implicat, que no sigui algú com si fos d'un reducte, d'un col·lectiu d'unes persones, sinó que és algú que té que veure en tota la societat. Que ja teníem més o igual que les Jornades anteriors, per tant, ja les expectatives estan complertes, no? perquè d'alguna forma les trobades, les persones que venen en la quantitat és importantíssim. No? A més, quan no han quedat per decidir res, ni no? ha ponències de grans autoritats, no? sinó que són ponències que cadascú, cadascuna fa des de l'activisme. Sitges serà aquest novembre escenari d'aquestes trobades que volen posar les reivindicacions LGTBI en l'actualitat política. I ho farà des del debat de l’estratègia comuna del moviment i amb clares demandes sobre la taula.